so تجاهل علي وصول فينا في السواد والغموض وفهم المقصود مزاج ناس بالطابور كل الناس دي عايشه بس مش على علامات ظاهره في الأرض. مجنون كارت الكسبان في السباق محدش فيكم في الامام شغلنا ذكرى انا كسبت الكاس المشتبه المستقبل عندي بلان المزيد برده ما يكفيش في اختبار في الحياه ماشي كل الناس دي في حقيقه فاستيش الشر هنا انتشر ولا احنا صحينا طول الليل مش بنام تحت الارض هنا البيت عاللسان الشبكه بتروح مفيش رساله الشبكه بتروح فيش رساله احنا نيمين تطلع احنا كلام ما مفيش منيش ركز في الهدف مفتكرش تنزل دماغك وفات دماغنا دي الماشين